Vedno sem te tebe ljubil, vedno sem te rad imel, za naredil vse stvari, ki živ jih ne bi smel. Obleke si si kupovala, frizuro si urejala in mi govorila, ko so se ljubila, da moja si vsa. Draga moja, dajno nehaj mi te žit, razvadja z tvojih sem že zdal najčistosid. Ker ljubezni konec je, čas očel je, ko morila ti si me. Z drugi si potovala, pustila mene si in psa in mi spet lagala, da imaš me rada, moja si vsa. Kartice je vse spraznila, avto je postal plakat, se je obrnila sreče moja mila, ostal sem še brez gad. Draga moja, no nehaj mi te žit, razvadja z tvojih sem že znal sin. Zdaj ne joči, saj ljubezni konec je, čas sočev je, ko morila, ti zime. Nehaj mi težit, razvad jaz tvojih sem že zdal na v sit. Zdaj ne joči, ker ljubezni konec je, čas očel je, ko morila ti si me.